علي كل فقير وحي المحتاز بس تدنق الجدم الكرام علي جدي نعيم جدي نعيم مدي يديه ابو حسين ابو حسين جدا عام ما جد الخبز جد اليتامى وعلي يشبع الجوع بجفه الوراث وخضر زينب خضر زينب يمهل يتامس مع الصلاة بس العاشق يرفع كم عاشق بيكم كم عاشق كلكم عشاق يلا العشق إلى أمير المؤمنين، اسمعوا الصلاة على محمد وال محمد. عشق وسارح خيالي، ويسولفون الحسان بي ولقبوني، لقبوني بلقب قيس العشق ليلة العامرية علوية عشقت تدري العشق فتان من عاشق العلوية وعليم مدعت وعشقت علوية هي ثوب أصبر لايق الهواي أجدائلها الهيل يا الحساني أجدائي ذهب منا الله مطيه عرفتولي الحبيب بكل معانيه انا عشقت النجف انا عشقت النجف وبالذات قبة علي هذا ولد تالي اسمع الصلاه شو كبيره اوربي غير اوربي ولكن ما الحب الا الحبيب الاولي الولاء لصاحب الوفاء امير المؤمنين شوارحهم كبيرة بس مخنوق وحست نفست بعقود الولايه ساعه البالنجف لحظه البالنجف تختلف والله هواي في شوق وسوالف دافيه هوايه ويلبسوا وق الجبير قلوب هاي الناس ويلبسوا وق الجبير قلوب هاي الناس وبسوق لحويش القصد والغايه اللي يطوب لبراق اللي يلقى الكرم والضيف والضيف وتظل اسم النجف ويظل اسم النجف للفخار للكرام للكرام وفا يسمع الصلاة هسا بيكم سيد ارفع عيدك كم سيد كم سيد عندنا هنا ارفع عيدك بكل فخر جدك رسول الله يا سيد يا سيد يا سيد يلا سمعونا صفقة العريس سمعونا صفقة العريس خوالي حسانية الاعلام تعال وصير سيد هاي ما ترهام اسمع يا سيد المارة فعيدة شغلت عوجة تعال وصير سيد هاي ما ترهام السيد يجي من الله بلاد ومرقام ومن يلبس من يلبس من يلبس من يلبس الخضر نقول المخضرم الختم جابه من حسين مو من باب المعظم الاصيل يا, يا سيد جبته من حسين مو من باب المعظم اخوتها خوتها اللي يحب السادة يصيحها ها خوتها السيد وابن السيد تاج فوق الراس السيد وابن السيد ها السيد وابن السيد تاجوا فوق الراس السيد وابن السيد ايه السيد وابن السيد تاجوا فوق الراس السيد وابن السيد هسه راح نطلب لك بعد هوسه ثانيه على مود نسوي فقره عشب الهوسه لمن جنابكم الكريم أريد صفقه العريس الحمود الورد حمودي رهيف ناعم هسه تتقاسم على حموده على على على ديزاين على, على, على قلب الطيب اري صفقه هذا الطيب يلا حيوه حيوه حسانية كل الحضرة والحسانية شو يقولون متهمنا العزيمة ونعتن عليها اسمعنا ابو محمد متهمنا العزيمة ونعتن عليها خواتكم أصيلة ونفتخر بيها زمن عدنا هاي الدار هاي الدار ويحفظنا راعيها يقول ابو محمد اهلا يا سير مسير واهلا وياك اهلا يا مسير هي اهلا يا جاي مسير